لبنان عم بيرحب بالمختربين عم تطلع عليهم الدولة كمصدر دولارات جايين يصرفوا على السياحة بالصيفية ومن قبل الانهيار المختربين بنظر الدولة مش مختربين هن مصدر دخل اليوم صار عندهم دور سياسي جديد قدروا يغيروا من خلال المعادلة بالبلد من بعد ما كان نبذهم النظام لسنين ومحاصر دورهم بإرسال المصاري بس ما كان ممكن يسين عندهم هيدا التقل لو ما التنظيم الله يخلينا زوم <تصفيق> قضيناها زوم ميتينجز ليل نهار في عندنا عالم بفرنسا وعالم عالم بكندا وعالم باستراليا الاوقات ما كتير بيزبطوا مع بعضهم فكنا نعمل زوم ميتينجز مرات الساعه ثلاثه بعد نص الليل من اول تاسيس لبنان والهجره من اساس تكوينه واخذت اشكال مختلفه عبر الزمن بس بلبنان ومثل كتير دول تانية الهجره استراتيجيه اقتصاديه كمان بيجملها النظام بتسميات رومانسيه مثل الانتشار is in your hands. بس هي فعليا تحولت لمنبع دولارات الاقتصاد الريعي، تقدر قيمتها وتحويلاتها بال7 ل 8 مليار دولار سنويا. بس الهجرة هي من بنية الاقتصاد، منخرج ناس تيروحوا يشتغلوا برا. قبل 17 تشرين هيدي العلاقة كانت نوع من الابتزاز. إذا المغتربين بدهم يدعموا المقيمين ويساعدوهم، لازم يعاوموا النظام وينقذوه ماديا. أما وجودهم السياسة فكان محصور بشكل حصري بأحزاب النظام وفعالياتهم ببعض الدول. المستقلين كان عندهم تحركات هون وهنيك بس مش بشكل منظم نحن بالمغتربات كناشطين سياسيين اه كان دورنا مثل اليويو بيطلع وبينزل يعني اه فتنا بصلب بي بي انتفاضه الاستقلال وصلنا بالأحوات لانه اصطدمنا بالحده الطائفيه وب17 تشرين رجعنا فتنا 17 تشرين غيرت تركيبه الشغل السياسي بالاغتراب وهذا له علاقه بتحول السياسه بلبنان مع الثوره وبروز حركه اعتراضية كبيره بس كمان له علاقه بتحولات صارت بالمهجر. من جهه صار في مختربين جداد هربانين من الازمه والانفجار والكوارث، ومن جهه المغتربين القدام لاقوا حالهم وعملوا شبكات وصاروا ينسقوا ويتنظموا. مثل ما صار مع مختربين مجتمعين مثلا. بمغتربين مجتمعين نحن شغلتنا بهالسنتين ونص كان موستلي مظاهرات بالاول لوبيين بفرنسا كمان في مجموعة عمل اللي هي مجموعة ناشطين متفقين على قضايا مثل مكافحة الطائفية والحفاظ على السيادة اللبنانية ومكافحة التمييز على أنواعه بأغلبيتنا ناس يساريين من مشارب مختلفة اه اجتمعنا على هذه المبادئ يعني ضلت تحركاتنا اه موجودة اه لا تقول أنه أول شيء تعبر عن اه الغضب الموجود بلبنان والمحقون من قلوب الناس وحسب مواطنون ومواطنات في دوله، يلي كان عنده حضور منظم بمراكز الاقتراع وبالاختراب تنظيم عم بيشبه اكثر واكثر التنظيم السياسي يلي قاموا فيه قبلن اللاجئين السوريين يلي اجوا على اوروبا، وقبلن المصريين والفلسطينيين وغير شعوب، فاللي عم بيصير هو بروز شتات لبناني رح يصير يلعب دور اهم بالمستقبل. يلي بيشوف شغل الجاليات العربيه بالمنفى، بيشوف كيف التنظيم السياسي من الخارج قدر يعمل فرق ببلاده. الفلسطينيين تنظموا بالعالم كله. وحولوا القضية الفلسطينية لقضية عالمية، ان كان من خلال التظاهرات او من حملات المقاطعة تبع بي دي اس، او من خلال استغلال النفوذ والشهرة بالمنفى، او من خلال الضغط السياسي. نفس الشيء مع الجاليات السورية، يلي نظم تظاهرات وندوات ومؤتمرات بالعالم كله لتحافظ على قضيتها. وسقت جرائم نظام الاسد من المنفى، رفعت دعاوى ضد مجرمين الحرب يلي تخبوا بالغرب، واكيد الضغط السياسي المستمر يلي تحول لعقوبات على نظام الاسد وحلفائه. المغتربين الفلسطينيين والسوريين عرفوا من الأول إنه هجرتهم باقية وإنه ضروري يتنظموا برا. لهالسبب قدرت الجاليات تأسس لنوع شغل سياسي مختلف، ما بينطلق من المكان بس. وبعد لـ 2020 صاروا جزء كبير من اللبنانيين بالخندق نفسه، عم بيواجهوا احتمال هجرة بلا رجعة. موجة ناس فلوا من بعد 4 آب هروباً من الانهيار الاقتصادي وأزماته المتتالية. لأول مرة صار في قوارب موت عم بتهرب ناس بالبحر وطوابير قدام مراكز جوازات السفر ببيروت. بلغ عدد المهاجرين بالعام 2021 نحو 79,134 شخص اللي هو ارتفاع كبير عن السنوات اللي قبله إذا التنظيم اللبناني بالاختراب بلّش يشبه هيدي التنظيمات هو لأنه اللبنانيين كمان صار عندهم ماضي مشترك قادرين يلتفوا حوله ويبنوا من خلاله أساسات لحركة اعتراضية أوسع بالاختراب أول شيء نحن أصول الدولة تنشى شي نحمي التحقيق بموضوع المرفق انفجار المرفق بأربعة أب ثالث شي نحمي ونأكد على شرعية الدولة اللبنية وكمان نكون شبكة دعم للنواب التغييريين بوجه الحائط اللي مكون من الطائفية والفساد والفسد نعمل فورمير جديدة لنضاين بالوقت وكرمال الاختراب يضلوا على الصحة ما ينسى بلده بعد الانتخابات شغل السياسي الاخترابي ما بس صندوق إضافي بالانتخابات قادر يأثر على العوامل السياسية الخارجية وعلى الرأي العام العالمي قادر يستفيد من الامتيازات يلي بتقدمها دول الاغتراب للمختربين ليشتغل سياسة على نطاق عالمي ويفرض التغيير من برا بالمحاكم، بالسفارات، بالصحف بسنديق الاقتراع، وبالشوارع <تصفيق>